السلام عليكم كيفكم يا جماعه؟ كيف أخباركم اليوم؟ رجعنا مقطع جديد يعني نحكي عن الاقتصاد شوي ونحكي عن أمر مهم ببال كثير من الناس. بدي أسألك سؤال بفكرك مين اللي بيتحكم مثلا مثلا بطلعة اليورو دولار أو نزلته بطلعة الذهب أو أو انحداره طلعة النفط أو انحداره يعني إذا أنت بترجع للتاريخ وبتشوف المؤشرات الاقتصادية بالعالم، المؤشرات الاقتصادية بالعالم كثير مؤشر الثقة، معدل البطالة، نسب الفائدة، مبيعات البضائع المعمرة إلى آخره. بتلاحظ أنه 70% من النتائج يعني مثلا معدل بفرض مبيعات البضائع المعمرة كانت إيجابية مثلا بفرض للاميركا ماشي فيفترض يقوى الدولار واذ به نلاحظ انه صار العكس تماما انحدر الدولار طيب نجي مثلا على معدل البطاله الاوروبي بنشوفه مثلا سيء يعني يعني زايد يعني مثلا بدل ما كان سته صار 8 بفرض فهذا لازم يضعف اليورو واذ به انحدر هذه الحالات بتشوفها آلاف المرات طيب بتقوم الناس شو بصير فيها بتكون ناطرة الخبر بتشوف خبر إيجابي بتروح بتعمل شراءات على الزوج بتشوف خبر سلبي بتروح بتعمل بيوع على الزوج أو على العملة السؤال بقى هل الأخبار هي التي تقود السوق؟ نحكي كثير من قبل بسلاسل قديمة أنه أبدا أبدا هي فقط محرك للسوق والقائد والموجه والعراء للسوق والتحليل الفني لسوق المال طيب أنت ليش عم تحكي كل هالكلام؟ أنا عم أحكي كل هالكلام لوصل لك فكرة ما مهم دولة معينة يضعف اقتصادها لحتى تضعف عملتها بالذات العمل العملات المعومة، معومة معناتها جعلها سلعة تباع وتشترى أي تتأثر بعاملي العرض والطلب مره بنشوف اليورو طالع، مره بنشوفه نازل الى اخره، يعني مثلا بال2008 الازمه الماليه العالميه كانت قويه الحقيقه. بل اللي بدات بأميركا شو صار بالدولار؟ ساس الدولار صعود عمودي. شو صار باليورو؟ انحدار عمودي، الشاهد اياك تعتقد انه العملات تتحرك بناء على وضع الاقتصاد. العملات المعومه اياك بتقوم بتقلي لك كان كيف بتتحرك استاذ اليك التالي اليك بالصلحه حقيقية اليك بصّل خفية اليك بالصل يلي نحن لازم ندخل معهم في التداول وهذا ذاته نحن عم نعمله من خلال اللغه يلي عم نقدمها اللي هي تحليل الفني لسوق المال في تجار اسمهم تجار العائد هدول بيروحوا الى مهمة بيشتغلوا فيها مشان يربحوا مبالغ كثير كبيرة، شو بيعملوا؟ على سبيل المثال وليس الحصر، يعني على يعني خذ أنت من هالمثال مئات الأضعاف. بيجي أحد تجار العائد، بيروح بيقترض من البنك المركزي الأمريكي بفرض مليون دولار، البنك المركزي الأمريكي والله أعلم سيذهب إلى فائدة صفرية. طيب معناته انا بقترض مليون دولار وبرجعهم مليون دولار فبيروح يودعهم للمليون دولار، ركز بالكلام، بيروح يودع المبلغ، طبعا انا ما بهمني شو عم بيصير بامريكا، فهمها انا ما بهمني شو بصير باقتصاده انا بهمني العمله، انا انا داخل اتسبب استرزق برزق رب العالمين واطلع. بيروح بيقط... بي... بي... بيودع المليون دولار امريكي مثلا بالبنك المركزي النيوزيلندي بفرض بفرض انه البنك المركزي النيوزيلندي فائدته 3.5% فهو بده يرجع المليون دولار امريكي من من, من بفرض للنيوزيلندي ل... ل... خلينا نقول مثلا مثلا مثلا بفرض ألف النيوزيلاندي رح له ومضاف إلهم الثلاثة ومصف المئة ماشي فهذا المبلغ المليون دولار أمريكي يلي تحول لنيوزيلاندي وأودع في البنك النيوزيلندي اللي اللي اللي ثم استرد المبلغ للنيوزيلندي مضاف إلي الفائدة هذا المبلغ عندما تعود وتحوله للدولار الأمريكي بيطلع اكثر من المليون دولار امريكي تمام بس انت شو راح ترجع للبنك المليون دولار بس لانه الفائده صفريه بدها تصير وشو بتاخذ الفائدة هيدا فهذول هن الحقيقه تجار العائد بمثال ولا ابسط من هيك وايس عليهم المليارات بل بعشرات المليارات بهذا الطريقه اللي عم طيب هدول كيف بيتداولوا؟ يعني آه يعني كيف مثلا المؤشر الدولار آه من يومين ثلاثة أو أسابيع يعني وقت بلشت الأزمة بأميركا انحدارات عنيفة للأسهم، مؤشر الدولار صعود عنيف. أستاذ السوق اللي أنت بتشوفه التشارت المؤشر طبعاً انحكى بسنين يعني انحكى شيء كثير بسلاسل قديمة بتشوف الحركة بتشوف الحركة هل هذه الحركة اعتباطية أو عشوائية؟ على الإطلاق لأ. اعلم التالي إن كان الصوب يريد الصعود من هذه النقطة إلى هذه النقطة إجباري عنه بده يطلع بخمس موجات إجباري عنه وسيصحح بثلاث موجات تنازلية أو عرضية أو ما يسمى بمركب ما راح أدخلكم بهالكلام. يعني المهم ثمان موجات ثمان موجات خمسة ثلاثة من موجات ماشي طبعا ما رح فصل لانه ما هاداك موضوعنا هلا لانه تفصل هالحكي كتير فبيجوا تجار العائد بيشوفوا سلوك السعر بيشوفوا سلوك السوق بيشوفوا ان هو ببداية عنا واحد اثنين ثلاثة اربعة هن هون بيشوفوا حاله انه انه هن هون هون عند هالنقطه مثلا مؤشر الدولار الامريكي وهذا اللي صار ذاتا بالضبط بالمناسبه اجت الأخبار مرعبه للاقتصاد الامريكي وانحدارات بال... بال... بال... بالهبل ل... للمؤشرات الامريكيه عم شو عمل مؤشر الدولار قفز لفوق بتعرفوا ليش لانه هسه موجه خامسة موجه خامسة متفق متفق متفق افهم متفق عليها متداولي الأرض طيب كيف اتفقوا بين بعض بينما هن ما بيعرفوا بعض اعتمدوا من بعد فضل الله عز وجل على ما يسمى التحليل الفني لسوق المال وهو اللغة الوحيدة اللي بتقدر من خلالها تقرأ السوق وبتقدر من خلالها تدخل إلى دماغ المستثمر المقابل اللي انت ما بتعرفه بس انت عم تحكي معه من دون ما تحكي معه فهمت يعني انت عم تتداول مثله وصلت للخامسه انت رح تاخذ شراء وهو رح ياخذ شراء لكن الاثنين بتكون فهمانين هالامر وبالتالي هيكتوا نفس اللغه بتقولي بتقلي لك ليش الناس بتخسر الناس بتخسر لانه باختصار ما بيعرفوا قراءه السوق يعني ما بيعرفوا انك, انك انت هلا باي موجه الكلام كله عم قلكم عليه لتفهموا انه لو سمحت ماله علاقه اقتصاد الدول ماله علاقه يعني مثلا على سبيل المثال اليو اس دي تي ار واي الدولار الامريكي مع العمله التركيه في بعض الاشخاص عم يقولوا لي انه هذا بسبب ضعف بالاقتصاد التركي على على العكس بل الاقتصاد التركي في يعني معدلات النمو السنه الماضيه او هالربع السنه والله أعلم اكثر كان من معدل الصين هالربع السكان قبل ما ندخل كورونا وخلافه من اكثر معدلات الكره الارضيه ما لها علاقة التداول اليومي في سوق العملات وصل تقريبا لل9 الى 10 ترليون دولار بير دي كل يوم طيب الدول شو بدها عملات صادرات واردات خلافه ما بدها كل هالكم بتقوم انت بتسال حالك لكن ليش كل هالكم تضاربات مضاربات وتداولات نقطه اول السطر بناء على اللغه اللي بيندرج اسفلها كل المحللين اللي بيعرفوا الا وهي التحليل الفني لسوق المال فإياك طبعا بالمناسبه الصادرات يعني مثلا مثل مثل اليابان مثل مثل مثل مثلا عملتهم كثير كثير ضعيفه يعني انا يعني مثلا للدولار تقريبا 112 ين دولار الواحد مع انه اليابان رابع اقتصاد بالكره الارضيه لانه هن معتمدين بسياستهم على تقليل عملتهم لحتى تصير صادراتهم ذات شهيه اكبر برا. عملتهم رخيصه وهلا الصادرات التركيه عم بتطير طيران بسبب ضعف عملتهم، فهذا لا يعني ضعف الاقتصاد فهم. خلص هذا موضوع اخر، اليورو دولار، اليورو يو اس دي عم ينحدر اليورو يو اس دي، لانه في له اهداف سفليه. نحن نحن عملنا حللنا مؤشر الدولار مع مع السويسري بسببها الدولار مع الـ... اليورو مع الدولار، الاسترليني مع الدولار، الاسترليني مع الين، الذهب بفضل الله عز وجل وحده. كله أصيد بالضبط هذا الحكي من زمان كثير، طيب هل انت كنت بتعرف شو اللي راح يصير هلا؟ ما بتعرف، كاخبار كورونا و... واقتصاد وضعف. ليش؟ لانه استاذ في مسار انت عليك تمشي بالمسار باختصار انت هي مثل الطياره، هو جي بي اس بس. فلذلك نحن بنتداول مثل تجار العائد اللي هن مالكي السوق ولكن مش اعتباطيا، مالكي السوق علميا من خلال التحليل الفني لسوق المال. اما باختصار الاسهم انا ليش ما كثير بحبهم لسببين. السبب الاول الله اللهم هلا بنحكي، السبب الاول مقابل كل رابح في خاسر، اما بالعملات لا. السبب الثاني ممكن التحكم بسوق الاسهم طلع لك هامور كبير بيتحكم لانه راس مال صغير، اما العملات 9 10 ترليون دولار باليوم مين معه هيك رأم؟ دوله ما معه هيك رقم، كل يوم كل يوم احنا ما عم نحكي بالسنه. ماشي؟ الا اللهم الاسهم الدوائيه والغذائيه مثل ما حكينا باخر مقطع عن الازمه الماليه. على كل الاحوال حبيت انا بس صليت الضوء انك انت ما تخاف او ما تربط توجه العمله باقتصادة العملات المعومة فهم العملات المعومة إحنا ما عم نحكي عن العملات الغير معومة اليورو عم نحكي هلا عن اليورو عن الدولار عن الإسترليني عن الين عن السويسري عن الدولار النيوزيلندي عن الدولار الأسترالي الدولار الكندي إلى آخره هادول العملات المعومة هادول لأنه اللي بيطلعن وبينزلهم مش اقتصاد الدولة تبعهم وهذا الكلام على فكرة واحد بيعني قليل من اللي بيعرفوه اللي بطلعهم وبينزلهم تجار العائد بناء على اللغه، في مقوله بتقول لك ميكس يور فريند اجعل الاتجاه صديقك، السوق صاعد شراءات، السوق هابط ديوع فما تخاف انت حلل سو... اصلا كل شيء عم بيصير بالاقتصاد عم بينعكس على التشارت فدرس التشارت كل شيء عم يصير. انت لن تستطيع ضبط كل كيانات الاقتصاد كل شيء عم يصير بالاقتصاد عم بينعكس على التشارت درس التشارت استرسوا صح. الله يعطيكم العافية يا رب. خلص المقطع وإن شاء الله وتعالى نشوفكم بمقطع جاي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.